Dobrý den, já vás vítám u dalších novinek z Parfumerie. Dnes tady máme novinek poněkud méně, ale za to jsou vydatné. Nově k nám do prodejny dorazila značka Furla, která má svých pět úžasných a jedinečných vůní. První vůně je květinová a jmenuje se Romantika. Druhá vůně taktéž květinová, ale svěží. Magnifika. Třetí Vůně, která je kořeněná, je preciosa. Potom zde máme irresistible, která je květinová, sladší vůně. A nakonec tu máme favolosa, která je svěží, ale květinová. Tyto vůně jsou úplnou novinkou. Prodávají se 10 ml, 50 ml a 100 ml a všech Pět jsou parfémované vody, čili EDPčka. Dále firma živánči přišla na trh s novinkou Lanterdý Růž, která je oproti svým kolegyním zase o trošku jináčí, Jedná se o, kon, o květinovou kořeněnou vůni. Dále pro pány zde máme dvě novinky. Jedno je Mercedes Sine, je to parfémovaná voda pro muže, je kořeněná a k tomu autu se velice hodí. A nakonec tu máme 212 Heroes od Karolíny Herry, což je svěží sportovní vůně pro muže a dodává se v takovéto krásné kazece. A to je dnes ode mě vše a já se budu na vás těšit příště.